В Енергодарі окупанти посилили перевірки цивільного населення. Повідомив міський голова Дмитро Орлов. Також за його словами, росіяни змушують місцевих жителів отримувати російські паспорти. Я думаю, що це пов'язано з тим, що вони самі розуміють, що Незабаром їм прийдеться тікати з Енергодару, і тому вони намагаються, якомога більше людей, забруднити в злочинах, які саме ковіли. Вони не пускають без паспортів, ані в лікарні не можна потрапити, ані навіть виїхати з міста, бо на кожному блокпості питають їх документи, і якщо їх немає, то людині досить, ну, є великий ризик, що вона навіть до підвалу може. Попасти. Всі квартири там перевірили, які хотіли, які могли, там деякі, мабуть, навіть по декілька разів вже вскривали і перевіряли. Громадяни, вони не беруть з собою на вулицю телефон, в якому є, є якісь месенджери, особливо, вони звертають увагу на такий месендж, як сигнал, ватсап.